seven ada shy from sindu kamre dikh <laughs> na ki rahe aame seedhe seedhe seedhe so ne urve maange සවන් සෙනෙසේවා රාවපැතිරේවා සෞමතුතු වේවා වාසන වේවා පිපිමැතිරේ ආමේ සිතේ සිතේ kahan kambhe bhi me vitpiri itre bhi ob e mihiren nalave bhi sutat the day ෂා ෂා ෂා මෙමෙ තමයි හොද ගමු මෙහෙම යන පිටපාරේ උබල නැදලා තාලේ ලස්සන කෙසේවනම්තු යවවන කන්න इंग्रදංගර පැලේ ඇස් දෙක වසිනු වේදේ හේ යන පිටපාරේ උබල නැදලා තාලේ ලස්සන කෙසේවනම්තු යවවන කන්න इंग्रදංගර ඇස් දෙක වසිනු වේදේ සලසන නලවි නසලා නල දින කවදා හොවරදී නරුංගලාගිනත් දෙමි කවදා හොවරදී නරුංගලාගිනත් දෙමි මියන විට පාරේ කුලනතන කාලේ ලස්සනක සේවනම් දු යොවන කාලේ අමර कालो में बंदमल्ला गन्नम बुना में मैं काले और रंगो इनोने हे सुपन पिरजवरु में काले सुपन पिरजवरु में काले बंदम ta <laughs> ayana D7, pinen patu mage කාමරේ ගිනමිණි සික්ක අදාර් 98 FM සින්දු කාමරේ කොටබති මින් මාසි බබලනි ඔවුලු ඇදී නිත්ත ලොඹලි ආදරි කියනි හල්බන්ත කමසින් අම්ති කී දේබතුම අරණ්‍ය මුද ආවදා ගියා යාගානුමේ පිපෙච්ච පිච්ච මල් කොට යාල් දෙවියන් වියට් වඩින්න නිත්‍ය karala di 7 ada shyfem අදේනවද හිතේ නවට ආය ඔයා එන්න නත් හිතමත දෙ හිතු වඩක් වනා මම ඉන්න මග වලා අදලන තරා වෙලා කියා කියලා හිතුව මෙම ඒතා අයි ආවෙනෑ ඔයා අදේ නවද හෙතේ ඔයා එන්නෙ නැත් හිතමත දෙ හිතුවටන් වනාා එනතුන් මම ඉන්න මග බලලා ඔදුක <laughs> දේනමද හදේනමද ආයේ ඔයා එන්නේ නැත්ද හදවත දෙහිතුවදක්ම නෑ එනතුරුමම ඉන්නේ මගේ බලා මගේ මිනිියට මගේ සුදා kale akale kiyal vena sannane koi kale nadwe දකඩ ගහ දන්න අය මත කොල්ලග ලාබ දේ පාවල ඉන්නේ මංගලස ප්‍රේමිය අලේ සාමිනේ මං අරි බයයි යවට ආඩු බාන අඩුවක් නැසනංගමට දූසරි ළඟ නවන් කරන්ජල් මට මාත්‍යා ගෝවිල ළඟේ බයිනද දේවදන් ගොවිල විමේ තනියුණ මාලිකා වනම් ගාවයි තේ නුණ dilumbago <laughs> will mare kottava e seven e premiti ma tumiye yeah. loke <laughs> ni ma doliya tane na dr mam tapala a le viro dana ni riti riti tamna me na yog hiluak vela නර්දියාව හිඳගෙන වැඩක් මම වදන තරහට ප්‍රේම කරමු වැඩි හොඳට මේක ප්‍රේම පැනලා ඉස්ස ගන්න ප්‍රේම කරමු සම එක වෙලා එන්න නංගි මල්ලි රොක් වෙලා මේ ප්‍රේම කරමු සම එක වෙලා යාහම ගොනංගි එක් වෙලා යාහම ගොනංගි එක් වෙලා ප්‍රේම කරමු සම එක වෙලා ada <laughs> ව <muchas> <muchas> සමනාවියන් හෝ අනු එකයි .1 කන්ද දෙවිනපුරා pek nilaa samuga din e hoyaa duras nilaa wenas nilaa wen nilaa giatyaa tava 匈<音> offic <音> the bin millon මව ඉතින් කිසිදා කැලින් නේ නේ කොසුම ඉන්න සැතපෙන්න යලි ආයේ විදිහ නවස කානේ මොන කිමයි නේ සුවදවරක්ම සිටිය කාලේ නැවත කිසිදාක rah sem sangeet mila main sansari seema ae tu main tu a sidh rukaaya paaya tainu ke sundare bena danan va danan va danan va ae nisa a sidh keh tu gen aadariya rokh apna pavena paayna re pura kini ni zara aavdo 넣 estou ැස්යාිනියි ලිය තහළයක බත්ලරබයා. � Godzilla, සිසක, ෻නෆී අසමෙනතෝා. En emphasis ind겠어 සිඩුගපConnell ස behold voucherg deci matanam kaulwan ho batam aadare karan nae nave naadami wabuno mein kanulal dene tin margan nae nave naadami FM Sinto Quamare cortava the 7th yeah. Aguilera kawin kalumulu yak nathi komuda landuni oy widihata ada banuwe agirata katagina adara arunelle namaru nura nuwalangu inda diya සර්දම් අවුත් කතා සියොනඟ දුවන්නේ පිය කරු සුපෙන්ත වනවදුලත් සැඟුමු සිව් පාද සදා සමග වී මුnde කරවත කිඳු පබාවී කේරල් කඩගෙන ආදර All those stars, <laughs> as in the starling's Hirsch of you…. Just මම මේ මසබසකට ඔබ මුලා වෙලා මම මේ වෙලා අන්තනීය ප්‍රේම සැද බලා නිඳ පා වෙලා නෙත වෙලා අන්තනීය ප්‍රේම සැද බලා නිඳ පා har subela ada d7 टू इले मामाणि दे alesi ai කොරීපිරඳි ව්යට්ති කෙපපක් 8 මත් කයි මන බෙන්දු සිනා වේ හදපතුලේ සිහි වෙන්නේ ඔයාවයි කුමුකේ va sura lagne ras belwa sita lagne gini dal nam me vigiye na e so yahne mad pavne atitai sundar hai numehra tu mai gigiye na horein sandut horein pirut horein sandut horein ani me denna lobhi bidhi ati bidhi sang bi unna mo ton माद पवने आती दे सुन्दुरू है लो मिहर पे तुम मैं की गिये नै ada re amein piyasa de mage dente ganna obavit na ke mat kiyanne id obanovave मगयैन में उतली वो की नैना में मगे सुंदरी ran manike vale hit banda ma kare mat ke at magi adni waage hukke dol lande aand re rangal gamma ne min gar ran manike vale hit banda ma